Szervusztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket ismét. Hétköznapi körülmények között viszonylag sűrűn előfordul az, hogy egy elektronika bármennyire is óvatosan bántunk vele, bármennyire is tudatosan a rajzok alapján szereltük össze, tönkre megy, vagy nem az elvárások szerint működik. A következő... Videóban egy teljesen átlagosnak tekinthető hibakeresési folyamatot fogok bemutatni nektek. Ami előttünk van, konkrétan az a bizonyos SMD próba amin az SMD forrasztás csinyentvényt próbáltam korábban bemutatni. Ez teljes egészében össze van rakva, ez elvileg egy működő áramkör lenne. Ugye, ha Alaposan megnézzük, vagy részletesen megnézzük, a, konkrétan a kapcsolási rajzot majd a videóba be fogom ágyazni, illetve egy külső linken is meg fogom mutatni. Két fontos alkatrész van, az egyik egy NE555-ös időzítő IC, illetve egy CD4017-es, tulajdonképpen egy léttető, ami e, az órajának megfelelően sorba kivekapcsolgatja a lábakat egy megadott szisztéma alapján. Ebből az következik, hogy megfelelő felállás és a becsat bekapcsolása után gyakorlatilag körbe-körbe a ladek elkezdenek villogni, illetve a szélén négy darab is elkezd villogni. Ha bekapcsolom a tápellátást, akkor viszont azt tapasztalom, hogy ugyan világítani világít és fogyaszt is, ráadásul nem is keveset, de nem az történik, amit elvárok. Innentől kezdve meg kell néznünk, lehetőleg előről hátrafelé, hogy mi az, ami működik, illetve mi az, ami nem működik. Ennek az eszköz az itt látható oszciloszkóp. Ez egy olyan eszköz, amely elektromos kapcsolásokban a feszültség változását tudja nekünk megmutatni, meglehetősen sűrű időintervallumon belül is. A lényeg az, egy alapbeállításon van, témunk az, hogy megtaláljuk, hogy mi az, ami működik a rendszerben, és mi az, ami nem működik a rendszerben. Öt volt tápot kap most maga ez a próbapanel. Az első dolog, amit meg fogunk vizsgálni, az az konkrétan a táp. Most úgy van beállítva az oszcilloszkop, hogy egy osztás a kijelzőn, ugye függőlegesen 8 osztás van összesen, egy osztás a kijelzőn, az kettő voltak meg. Mivel 5 volt a távfeszültség, itt a második osztás fölött kell valóban megérkeznünk. És foalá, a második osztás fölött egy kevéssel meg is érkeztünk, tehát a távfeszültségünk rendben van. A következő dolog, amit hozzá kell néznünk, az az, hogy megnézzük, hogy vajon az ic knek az tápellátása, illetve az ic kben végben kapcsolások következtében létrejövő feszültségváltozások azok az elvárások szerint működnek el. Nézzünk visszafelé a dolgot. A CD4017-es kivezetései sorban rá vannak kötve egy rakás ledre. Ezzel mi most nem foglalkozunk, mert látjuk, hogy a ledek csak folyamatosan világítanak, és nem lépnek egyik helyről a másikra. Tehát valószínűnek tartom, hogy nem ezzel van probléma. Az egyetlen dolog, amit megmérek, hogy vajon az IC az kap-e megfelelő feszültséget. A VDD, tehát a tárfeszültség láb a 16-os számú, ez konkrétan az egyes számmal ártelenes láb. A túloldalon, hogyha erre rámérek, ugyanúgy fölmegy az 5 voltos szintre, tehát a tárfeszültséget megkapja az IC. Nézzük tovább, az IC előtt van az n 555 ez egy teljesen egyszerű időzítő IC a tárfeszültséghez képest leosztott feszültség alapján különböző frekvenciájú, viszonylag pontatlan, de ilyen hobbi feladatoknak bőségesen elegendő sima négyszögjelet ad ki. Amit meg kell néznünk, azaz Out, a kimenet konkrétan, amin elvileg ki, fog, ki kellene, hogy menjen a négyszöge Ez a hármas számulában van, ez az IC tetején lévő kis indexhez képest a harmadik. És azt láttam, hogy itt stabilan, hát ha nem is 5 volt, de kb. 4,8 volt jelent meg. Viszont nincs négyszegjel, ilyenkor már feltételezni lehet azt, hogy valami probléma valószínűleg van magával az áramkörrel, vagy magával az IC-vel. Az egész történet a történelmileg úgy alakult visszafelé, hogy az a felállás, amit most van, és aminek egy elég jelentős eleme az, amit most kikapcsoltam, egy labortárpedység, ez korábban nem volt. Én pedig meglehetősen fáradtan, meglehetősen lelkesen fogtam magam, és elkezdtem tesztelni ezt a panelt, aminek az lett az eredménye, hogy sikerült fordított polaritással rákötnöm. Magán a panelem, majd ezt látni fogjátok a kapcsolási rajzból, és semmilyen védelem nincs ö, fordított polaritás ellen. Ez egy ilyen hobbi célú alkatrésznél tulajdonképpen lényegtelen, viszont abban az esetben, a komolyabb, drágább eszközöket használunk, azért ennek van jelentősége. Olyannyira, hogy a labor tápegységek jelentős részén nemcsak a, nem a, a túláram, illetve a túlfeszültség védelembe állítható, hanem fordított polaritás védelem is van. Tehát, hogyha úgy látja a tápegység, hogy valami nem stimmel, akkor nem fogja belőltetni azt a hát 300-400 milliampert vagy még többet, ami ahhoz szükséges, hogy egy icét például tönkretenjen, hanem egyszerűen lekapcsolni, és onnantól kezdve nincs probléma, az áramkör védve lesz. Sajnos ez az áramkör rosszul járt, mind a két eleme konkrétan és a szószoros értelmében elfüstölt. Én tudtam, már a videó elkészítése előtt, hogy ezzel problémák vannak, azt is tudtam, hogy mi a probléma. Viszont, hogy valakihez, akár hobbiból, akár ismeretségi körből bárhonnan behoznak egy olyan elektromos eszközt, aminek működnie kellene, és nem működik jól. Ha nincsenek egyértelmű külsérelmi nyomok, nem lehet megállapítani, vagy nem tudjuk a az előtörténetet, akkor nem lehet, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehéz megállapítani, hogy valójában mivel van probléma. Az oszilloszkóp arra jó, hogy kulcsponti helyeken megvizsgáljuk az áramkört, és hogyha kulcsponti helyeken azt tapasztaljuk, hogy az áramkör nem, az elvárásoknak megfelelően működik, akkor tudunk segíteni rajta. Mi az, ami a videót további részében történni fog? Egy jelentős átalakítás után megpróbálom a két IC-t kiszenelni, és a helyükre egy-egy új, frissen vásárolt, és remélhetőleg IC-t visszaforrasztani. Majd ezt követően ugyanezzel a fennállással fogok csinálni még egy tesztet, hogy lássátok, hogy milyen, amikor az áramkör normálisan működik. Na akkor lássunk hozzá, filmfelvételt ezúttal egy teljesen más technológiával készítem, ezért nagyon szépen köszönöm Fisher barátom hihetetlen nagy segítségét. Két IC van tehát a próba panelen, az egyik, ugye ez a bizonyos léptetői cél, a másik pedig az időzítő. Amit használni fogunk a feladathoz, az a szokásos folyatószer, illetve egy onszíppantó vagy onszívó szalag, és a csipesz, és a páka. A kiforrasztás technológiája következőképpen néznek ki SMD alkatrészek esetében. Vennénk egy... Hőligfogót, egy olyan pákát, ami beállított erősséggel, beállított hőmérsékletű levegőt tud nagyon konstans módon kifújni. Ezzel fölmelegítenénk magát az alkatrészt, illetve körülötte a panát is. Majd amikor minden láb alatt elolvadt az ol, akkor fogjuk és levegyük az alkatrészt. Mivel nincs hőligfogóm, így hagyományos pákával fogom ugyanezt a műveletet elvégezni. Ami az érdekesség vesz a dologban, én korábban beszéltem arról, hogy javítási feladatoknál, illetve amikor alkatrészt kell cserélni, az első és legfontosabb, amit védelünk kell, az konkrétan a nyák. Azt nem szabad tönkreteni, mert annak a fótlása adott esetben nagyságrendekkel többe kerül, ha egyáltalán megvalósítható, mint az alkatrésznek a cseréje. Két technológiát fogok most megmutatni, az egyik az Biztos, hogy tönkreteszi az alkatrészt, a másik nem biztos, hogy tönkreteszi az alkatrészt, de elég gány módszer abban a tekintetben, hogy konkrétan ohmban fogjuk fürdetni a konkrét alkatrészt. Ez az időzítő lesz, mert ez kellően kicsi ahhoz, hogy ezt megtegyük. És így elérhetjük azt, hogy egyszerre négy lábat ki tudunk forrasztani, és egy kis külső ráhatással meg tudjuk oldani azt, hogy az alkatrészt tulajdonképpen károsodás nélkül lekerüljön a nyákról. Viszont ebben az esetben annyival bejjebb vagyunk, hogy láttok egy olyan technológiát, amivel egyébként más alkatrészeket, ellenállásokat, ledeket, kondenzátorokat, ilyesmiket ki lehet forrasztani, konkrétan az alkatrész károsodása nélkül. Az eljárás a következő lesz, a páka, szokásos módon 350 fokra beállítva, fogom a vékonyabbik ont. kicsit megónozom a pákának a hegyét, és konkrétan az összes alkatrész lábat jó alaposan végigónozom hírakat képezek az alkatrész lábok között, azért, hogy legyen egy olyan összefüggő felületem. Ó, igen, egy apróság. Bekapcsolom az elszívást, ezzel valószínűleg a hangminőség valamennyit romlani fog, viszont cserébe én nem fogok megfulladni a fista vagy a párától, a gőztől, ami kijön magából a zonból. Létrehoztam mind az IC mind a két oldalán egy-egy olyan hű hidat tulajdonképpen, ami segít majd nekem az alkatrész egyik oldalát leemelni a nyákról. Megpróbálok benyúlni az alkatrészlábak és az alkatrész között a nyák, pontosabban az lábak és a nyák között a lábak alá, és egy picit megemelem az alkatrészt. Ezen az oldalon elereztem, ugyanezt megpróbálom megcsinálni a túloldalon is. Ami füstöl ebben az esetben még mindig szerencsére az ún és nem maga az alkatrész, bár ha az alkatrész füstölne, akkor sem esnek különösebben kétségbe. Ismét emelek valamennyit. Az egyik oldalon, az előbbi oldalon, ahol forrasztottam, ott már egy meglehetősen távolra sikerült elemelnem. Ismét az egyik oldal ezen az oldalon már elvált. Most megfogom az alkatrészt a csipesszel, felolvasztom kicsit a másik oldalt is, és sikerült levennem. Alkatrész gyönyörűségesen füstöl, és azt látom, hogy rosszabb esetben sajnos a nyák egy darab is jött vele, ez mindjárt ki fog derülni. Méghozzá a következő módon, kevés folyatószer a nyákra. Onszívószalag, ebben is van egyébként alapból folyatószer, tehát külön nem feltétlenül kell használni, viszont a hatékonyságet mindenképp növeli. Ilyenkor arra kell vigyázni egyébként az on-szívó használatánál, hogy mivel részből van és a rész viszonylag jó hővezető, így könnyen előfordulhat az a szerencsétlen helyzet, hogy próbáljuk arra a helyre terelni magát az on szalagot, ahonnan magát az ón fel akarjuk szippantani vele, így könnyen előfordulhat, hogy a kezünkkel, ahol fogjuk magát az on hogy a kezünket jó alaposan megégetjük. Mákon van, úgy tűnik, hogy a nyák maga nem sérült, ezt egyébként valósz, elég valószínűtlennek tartottam, mert hogy azért ezek a nyákok hát meglehetősen jól vannak összerakva műszakilag, ahhoz, hogy egy ilyen kisebb baleset simán le tudja szedni azt a vezető réteget, amihez hozzáforasztjuk az alkatrészeket. Sikerült eltávolítanom az IC-t. lemosom a felületet, egyrészt zsírtalanítás véget, Mársrészt a véget, hogy a folyatószer maradványait eltávolítsam róla. Harmadrészt a véget, hogy lássam, hogy konkrétan milyen felület jött létre. Valószínűleg a kamera jósága, illetve a lencse jósága okán, ez egyértelműen látszani fog a videón, hogy maga a nyák az olyan állapotban van, mint újkorában. Innentől kezdve azt lehet mondani, hogy ez az alkatrész már visszaforrasztató lenne. Viszont én most ezzel külön nem fogok küzdeni, mivel ezt korábban már ugye egy felvételen megmutattam hogy hogyan is működik az IC forrasztás, viszont akkor jön a másik, soklábos soklávas alkatrész. Itt már meglehetősen nehéz lenne, Ugye ez egy 2, 4, 6, 8, tehát egy 16 lábas tokozású IC, nehéz lenne azt elérnem, hogy az egyik oldal végig belegyen ónozva, és az ón teljes egészében olvadt állapotban maradjon, és még le is tudom emelni róla. Viszont azért teszik egy próbát vele. Vajon semmi esetre sem származhat belőle. És az eljárás, ez az eljárás mindenképp gyorsabb, mint a másik eljárás, amely során konkrétan az alkatrészlábakat lábakat kell hajlítgatni, egyenként, ahhoz, hogy le tudjam venni az alkatrészt. Egyik oldal megvan, hajlított végig csipesszel megpróbálok alányulni, és megpróbálom leemelni, vagy legalábbis megemelni egy picit az alkatrészt. Hallottam egy hal kattanást, az annyit jelent, hogy valószínűleg valamelyik láb már elengedte magát. Beonozom a túloldalt is. És remélem a felvételen egyértelműen látszik, hogy az óon nagy előszeretettel követi a párkának a mozgását. Ugye erről beszéltem a korábbi videókban, hogy az óon mindig a hőmérséklet felé szeret menni, a magasabb hőmérséklet felé arra terjedt nagy előszeretettel, ezt tudjuk mi kompenzálni azzal, hogy folyatószert használunk. A folyatószert jobban szereti egy picit az on mint magát a nagy hőmérsékletet. A differencia annyi, hogy az egyikkel ügyesen, gyorsan lehet forrasztani, a másikkal meg meglehetősen nehéz jó minőségű forrasztást előállítani. Az egyik a szinte már teljes egészében elvált, itt most a csipesz oldalról beszélek. A másik oldalról még van baj, itt jön az, hogy sajnos jobbkezes vagyok, sajnos ez persze idézőjelben értendő. És ugyanazon az oldalon kellene a fákát kezelnem és az ecetet kicsipesz. Meglehetősen nagy távolságban egyébként már az alkatrész és a nyák között, tehát már sikerült legalábbis most a forrasztása látjelenes oldalon annyira elemellem az alkatrészt a nyáktól, hogy ott már valószínűleg az alkatrész lábak, illetve a nyák az nem is találkozik. Azt már csak az ón tartja össze. Most megpróbálok egy, hát nem trükköt, alapvetően egy másik megoldást. Ón szívó ezt az irgalmatlan mennyiségű ónt megpróbálom összeszedni. Attól a pillanattól kezdve, hogy az zónszívószalat on fölvette, onnantól kezdve az alkatrész lábak gyakorlatilag a levegőben kellene, hogy álljanak. Legalábbis is nagyon remélem, hogy ott fognak. És akkor a túloldalról egyszerűen le fogom tudni emelni az alkatrészt. Tévedtem, azért még van ott egy kis érintkezés, de ez egészen minimális. Azt lehet látni, hogy a csipesznek a feje már nagyon szépen befér az alkatrész alá emelek egy kicsit a másik oldalon is. Gyakorlatilag annyi történik, hogy egyszer az egyik, másszor a másik oldal távolítom el egy picit a nyáktól. azáltal, hogy mindig egy picit emelek rajta, úgy annyit éppen, amennyit tud mozogni az egész történet. Ez az alkatrész is lent van a helyéről. Úszik a folyatószerben, következik a tisztítás, hétköznap, Általában közben érdemes arra ügyelni, hogy minden szerszámot, eszközt mindig ugyanodra az oldalra, ugyanahhoz a kezetekhez tegyetek. Ugyanoda akár be is lehet jelölni, hogyha valaki nagyon németes, nagyon precíz, pontosan be lehet jelölni az adott eszköznek a helyét. És innentől kezdve, szinte csukott szemmel, álmából felépeledbe is uh, fog tudni az ember forrasztani. Leveszem a nyákon maradt maradék uh, ond ismét onszívószalaggal, itt viszonylag kis méretű alkatrészekkel és viszonylag kevés onna van dolgunk, ezért a vékonyabb onszívószalag is tökéletesen megfelel a célnak. Ha a nagyobb felületről vagy furac szerelt alkatrészekről lenne szó, akkor nyilván a vastagabbat kellene, vagy hát az egészen vastag, 2-3 mm-es lenne érdemes használni, mert azt tud megfelelő mennyiségű ont magába szedni, olyan mennyiséget, ami még egy furac szerelt nyelk esetében előfordul. Az a mozdulat, amit előbb láttatok tőlem, azt nem nagyon tanácsolom sűrűn elvégezni, mert ilyenkor azért olyan 200-250 fokos az zónszívó szalagnak az a része is, amit megfogtam. Mákom volt, mert hűlt annyira gyorsan, hogy ebből nem lett különösebb égési sérülés. Egyébként valószínűleg erősen szíszektem volna. Sikerült ezt a másik alkatrészt is úgy levennem, hogy gyakorlatilag teljesen tiszta és sértetten alatta a a maradék is, teljesen egyébként nem biztos, hogy érdemes eltávolítani, mert annyival is egyszerűbb lesz majd az új alkatrésznek a beforrasztása. A következő lépés, amit meg fogok tenni az annyi, hogy az elektronikai járuházban vásárolt alkatrész konkrétan most előszörem, és beforrasztom a helyére. Maga az eljárás már jól ismert a korábbi videóból, az alkatrész nagyjából a helyére illesztem, az egyik lábát le fogom forrasztani minimális mennyiségű onna, vagy a másik módszert alkalmazom, és talán ebben az esetben ez lesz a célra vezető. Mind a két oldalt alaposan megküldöm folyatószerrel, ez még mindig a gél állagú dolog, mind a két oldalra fog, az eljárás úgy fog egyébként kinézni, hogy Miután sikerült kicserélnem a pákahegyet, akkor a pákahegy kosarába mondjuk elhelyezem, hogy belefolyatok egy csomó hón és gyakorlatilag a pákahegyet csak végig húzom az algatrésztánok fölött. Sikerült a pákát visszaüjteni és azóta már vissza is melegíteni. Amit most mutatok. Ez egy hagyományos véső alakú pákahegy, remélem még ráadásul éles is a feltételen, ez egy vadonat új darab, azért ilyen hihetetlenül szép csillogó, a azért ennél egy kicsit címjátszósabb, de alapvetően ugyanígy néz ki. A másik hegy, ami most konkrétan a pákában van, féloldalas, oldalas, hát ez nem véső alakú, és a belső oldalán van egy zseb. Ez a zseb arra való, hogy onnal töltsük fel és ebből a zsebből gyakorlatilag különösebb nehézség nélkül tudjuk rájutatni a felületre az ónt, pontosan azokra a helyekre, ahol akarjuk. Mivel viszonylag kis alkatrészről van szó, így viszonylag kevés óra van szükség, tehát nem fogom teljesen megtölteni a zsebet, Ezt lehet látni, hogy most azért már rendesen tele van, fogom a csipeszt, Renyomom az alkatrészt, úgyhogy lehetőleg ne mozduljon el. Ez egy nagyon lényeges dolog, mert ha ez egyszer úgy elmozdul, ha az egyik oldalt beforrasztom, utána ugye már nincs lehetőségem arra, hogy módosítsak rajta, anélkül, hogy az alkatrészt konkrétan károsítanám. Oda-mat a pálkahegyet, és egyszerűen nem végig húzom. Átnyomom a másik oldalra, oda a pálkahegyet és végig húzom. hogy az utolsó láb kicsit gyengús lett, rákorrigálok. Jön a nagyító, és mind a két oldalon végignézem a forrasztásokat. Ennyi. És most nagyon óvatosan leszorítom a nyákot, anyákra az ícét, t Lehetőleg úgy, hogy nem mozduljon el. Különösebben nagy erőt nem kell kifejteni hozzá. Hozzájöntem a pákát és egy viszonylag gyors, határozott mozdulattal végighúzom a lábakon az egyik oldalon. Ellenőrzöm, hogy van-e benne megfelelő mennyiségű forrasztó. és ugyanígy végighúzom a másik oldalon is. Két láb kimaradt, ennek két oka lehet, az egyik az, hogy elfogyott az on, a másik az, hogy nem melegedtek fel eléggé a lábok, úgyhogy most egy nagyon kevés ón még beleteszek, az alkatrészt ilyenkor már szükségtelen fogni, majd lábak többsége így is, úgyis a helyén van, és megfelelő támasztékot hogy, hogy megfelelő rögzíti az alkatrészt. Végig húzom. A másik oldalon is. És jön az ellenőrzés nagyítóval. Két dolgot keresek, pontosabban hármat. Az egyik a hideg forrasztás, ami akkor tud létrejönni, amikor a lábak nem elenged, vagy a nyák, vagy a láb nem elég meleg, és nem tud tőlfutni rá az ohm. A másik pedig két alkatrészláb között létrejövő tulajdonképpen hidat ómból. Az egyik elégtelen kapcsolódást fog létrehozni, vagy hoz létre tulajdonképpen, a másik pedig zárlatot fog okozni két láb között. Egyik sem olyan dolog, amit mi nagyon szeretnénk egy elektronikus áramkörben. Úgyhogy minden esetben ezt ellenőrizni kell, még miért a tárma alá helyezzük. Elvileg készen vagyunk. Innentől kezdve a lépés, a következő lépés az, hogy kikapcsolom a fákát és rákötöm a tárt egységre. Tehát működni működik, két dolgot lehet észrevenni. Az egyik az az, hogy két láb, vagy pontosabban két láb nem működik. Az egyik ez, ami soha nem kap áramot, a másik ez, sőt van egy harmadik, az pedig ez. Most két dolgot tudunk tenni, az egyik dolog az, hogy megnézzük, hogy a ledek azok jók-e vagy sem. Ezt a multiméterrel tudjuk megtenni a hogyha megkörül polaritással a multiméter szakadás vizsgálójával rányomunk rabban az esetben, hogyha a led jó, akkor elkezd derengeni, a multiméter pedig a lednek a, LED a kapucs, kapocs feszültségét kijelzi. A másik módszer az, ugye ez az osztiloszkópos módszer, hogy megnézzük, hogy egyáltalán az a ledek kapnak-e áramot, vagy sem. Reményem szerint sikerült mindent úgy beállítanom, mint ahogy korábban volt. Ugyanúgy itt van az oszciloszkóp, itt van a próbapanel, most már ugye a javított változat. Innentől kezdve ugye az első dolog, hogy feszültség alá helyezem a rendszert, lehet látni, hogy ugyanúgy működik, mint előbb. Nincs érdemi különbség a kettő között, ugyanúgy a D2-es, a D5-ös, illetve a D10-es sajnos nem működik. Ugyanazon a hibakeresési protokollon fogok vissza végig menni, mint az előbbi alkalommal, egy kicsit célirányosabban. Ugye magáról az időzítő hicéről e, tudom, hogy a hármas láb az, e, amelyiken konkrétan az órajel kijön. Ez ugye a e, megfigyelőhöz képest, tehát a kamerához képest a túloldali hármas láb. Hogyha erre ráteszem a próbnak nevezett ugye, tehát magát a mérőtüskét, akkor lehet látni egy nagyon határozott négyszögjelet, hogyha ugye az, az időzítést változtatom, akkor lehet látni, hogy változik az, hogy, hogy milyen nagyságú él, ami megjelenik. Egy egyszerű mérés, 5,6 Hz az, ami itt megjelenik. Az osciloszkopban van egy szoftveres mérő, illetve van egy hardveres frekvenciamérő frekvencia mérő is. Ugye a hardveres frekvenciamérő frekvencia mérő 15 Hz alatt nem mér, és itt, itt ugye 6 Hz-ről van szó, ugye ez másodpercenként ha jól számolom, akkor 5,6 váltást jelent. Pontosabban 5,6 teljes ciklust jelent. Ugyanennek a jelnek kell megjelennie a létező IC 14-es lábán. Az ugye az, ezen az oldalon van 9, 10, 4, 12, 13, 14-es láb. Ha erre rányomom, ugyanazt a jelet látjuk. Van egy érdekesség az oszilloszkópom. El tudom menteni a jelet. A háttérben látszik a fehér Ö, eredeti, ö, és hogyha ugye kérdésként felmerül az, hogy van ugyanazt a jelet látom a túloldalon is, mint ö, amit ö, az, a, a, az előzőn is, akkor lehet látni, hogy igen, egy kicsit odéltolom a ö, azt a jelet, amit most veszek mind a két irányba, tehát mind a két tengen, X és Z tengen is lehet látni, hogy az eredeti referenciánként használt fehér, illetve ugye ami általában használt sárga, illetve a most élő, ugye sárga az, az ugyanaz. Minden megy vissza eredeti állapotában. Ugye a cél az most, hogy kiderüljön, hogy a D2-es, a D5-ös, illetve a D10-es uh, lábon, például a D10-es uh, dióda, az vajon miért nem világít, illetve uh, a diódának van a hibája, vagy uh, magának a a vezérlőnek. Most egy olyan, hogy uh, a D7-es uh, Diódának a lábára, vagyis a megfelelő oldali lábára rátolom a mérőtüskét, akkor azt látjuk, hogy megadott időközönként felvillan, aztán elmúlik. Felvillan, kialszik, felvillan, kialszik. Tehát működik. A feszültségről annyit, most egy volt, van osztásonként, a ledeknek, a vörös ledeknek nagyjából 2-2,1 volt a kapcsolós feszültsége. Tehát ez annyit jelent, hogy ez megfelelően működik. Ha átmegyek a D5-ösre, az éppen nem működő ledre, akkor azt látom, hogy végig nulla volton marad a feszültség, ami annyit jelent, hogy már nem is jut el az áram a diódához. Most kérdés, hogy meddig nem jut el. Eljut-e az ellenállásig? Nem jut el. Túloldalon eljut. De mégsem jut el. Kicsit visszaveszek az időből, méghozzá abból az okból, hogy ne kéne olyan sokat várni, hogy az oszcinoszkópjel el fogjon, és konkrétan valami jel megjelenjen. A következő, hogy ugye a kapcsolási rajz alapján, amiről én most puskázok, az derül ki, hogy a D5-ös LED konkrétan a hetes lábon van, ugye ez a kamerával általános utolsó előtti láb a kamerával át az oldalon az utolsó eleptirányt, megpróbálom nem És azt láttam, hogy itt bizony van valami jel, tehát valószínű az, hogy valahol a, a kettő között tűnik el. Na most az, hogy ez miért van, és hol is van az a bizonyos szakadás, ez egy marha jó kérdés, de nem hetes láb, igen, D5-ös. Itt két dolog történhet. Az egyik az, hogy ez a láb, ez konkrétan nem megfelelően van leforrasztva, amit ugye többször ellenőrzés után is simán kizártam. A másik az, hogy egyszerűen azt csinálom, hogy megmérem a következő, vagy megnézem a következő problémás lábat, ez mondjuk legyen a D10-es. A D10-es konkrétan a 9-es lábra van forgatva, az a kamera felüli oldalon, az első, ez itt. És azt látom, hogy itt bizony nincs jel egyáltalán. Úgy szinten nem stimmel a D2-es, a 3-as lábon, az megint a kamerával ellentétes oldalon a 3 számú láb. A harmadik láb. És azt látom, hogy itt sincs jel egyáltalán. Teszek egy kísérletet, egyáról viszem a mérőtüskét, itt egyből megjelenik a jel, ez konkrétan a 4-es számú láb, ami a egészen véletlen módon a D4-es diódához tartozik. Tehát vagy egyáltalán nincs jel, már magán az ic sem, vagy az ic n ugyan van jel, mint Ugye erre a hetes lád esetében, viszont az a, az a jel már nem jut el a. tégen oh, hetes lád, az a jel már nem jut el maga, magához, a diódához, pontosabban a diódát megelőző előtértenáláshoz. Ebben az esetben ugye jönne az, hogy annak kellene következnie, hogy leszedjük az érintett alkatrészeket a nyákról, tehát kiszereljük az IC-t is, illetve kiszereljük a diódát is, illetve az ellenállást, tehát megszakítjuk az áramkört, és teljesen hagyományos módszerekkel, konkrétan szakadás mérővel megnézzük, hogy hol lehet a szakadás a nyákban, vagy pedig a nyákon kívül valamelyik forrasztás nem stimmel. Azért kell levenni az alkatrészeket, mert az alkatrészek konkrétan befolyásolják a mérést, tehát ha, ha a gyári technikai leírás alapján megvizsgáljuk, hogy mondjuk ez a léptetői cél, illetve a, a kapcsolási rajz alapján az egész áramkör hogy néz ki, és ebben, hogyha egy szakaszt meg akarunk vizsgálni, ott hogy kell lene folyni az áramnak, illetve hogyha mi ebbe belemérünk, akkor hogy hozunk létre egy újabb áramkört, és mivel a mérés az feszültséggel történik, hogy módosítjuk az áramkört ebben az esetben, illetve esetleg hova jutatunk úgy áramot, ami esetleg az áramkör megkipásodását okozza. Egy ilyennél teljesen mindegy, nem nagyon lehet tönkretenni azokkal az áramokkal, amiket egy multiméter kiad, viszont egy mikrokontrollert, vagy egy komolyabb erősítő IC-t, vagy egy-két érzékenyebb alkatrészt ezzel simán tönkre lehet verni. Alapból már elkészültem a videóval, amikor gondoltam egyet és megmutatom, hogy milyen előnye van annak, hogy az embernek nem egy, nem kettő, hanem esetben négy csatornás oszcilloszkópja van. Bekötöttem még egy csatornát. Mind a két csatorna ugye eltérő színekkel megjelenik a kijelzőm. A lényeg az, hogy megpróbálom megvizsgálni az, hogy az időzítése a kimeneteknek hogy néz ki. Ugye, amikor az egyik legalábbis a technikai leírás alapján, amikor az egyik kimenet magasról, alacsony jel vált, akkor ugyanabban az időben, illetve kifejezetően rövid technológiai értelme, nagyon rövid idő alatt, a következő kimenet már egyből magas szintre megy. Ugye itt Gyakorlatilag kimarad egy lépés, mint kiderültem a D5-ös, hanem a D8-os dióda az, amit kicseréltem és amit kiégett. Most a D4-es, pontosabban nem, a D6-os, illetve a D7-es diódának az egyik oldalára fogok rámérni. A sárga az D6-os, a kék pedig a D7-es lesz. Azt lehet látni a kijelzőn, hogy a két jel az gyakorlatilag egymást követi, tehát elvágólag jön a kettő egymás után. Ha a D7-est és a D8-astra átlépek, akkor ugye azt lehet látni, hogy a D7-esen van jel, tehát a sárga az működik, de a D8-ason nincs, az nem működik. Viszont ha a D7-est és a D9-est veszem alapul, akkor viszont úgy szintén elvágólag jelenik meg a két jel, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag kimarad egy láb ebből a körforgásból. Ha ugyanezt megnézem két működő LED esetében, amit két eltérés vagy két lépésre vannak egymástól, akkor ugye azt látom, hogy pont egy időzítés el kimarad a kettő között. Ebből én legalábbis azt a következtetést vonom le, hogy maga a léptető az picit okosan azt mondja, hogy oké, okay, azzal a lábbal valami probléma van, akkor azt a lábat én átlépem. Innentől kezdve jön az, hogy bizony elő kell venni a technikai leírás, át kell nézni, meg kell nézni, hogy annak az adott eszköznek mi az elvárás, hogy a technikai specifikáció szerinti normális működése, és milyen különleges működési módokba tud belelépni abban az esetben, hogyha mondjuk egy kimeneten szakadás van, vagy egy kimeneten nincs fogyasztó, vagy a kimeneten rövidzár van, nagyon sok ilyen lehetőség van. Minden ilyen lehetőséget a technikai leírások részletesen tárgyalnak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ennyi volt mára a tudományokból, a technikából, az SMD forrasztásból, illetve a hibakeresésből oszilloszkóp által. Ha bármi kérdésetek, kérésetek van, akkor azt kérlek kommentben, vagy a Facebook megfelelő csoportjában írjátok meg. Akár konkrétan ezzel kapcsolatban, akár teljesen más forrasztással, vagy más témával kapcsolatban, illetve, hogyha olyan ötletetek, kérésetek van jövőbeli filmre, témára vonatkozóan, amiről eddig nem volt szó, és szívesen látnátok, és úgy gondoljátok, hogy kellően felkészült, kellően informatív és hasznos vagyok ahhoz, hogy ezt elkészítsem, akkor ezt is írjátok meg, és ennek megfelelően majd a jövőben, ha nem is kifejezetten korán és gyorsan, de el fogom készíteni. A segítséget még egyszer nagyon köszönöm Fiszer, barátomnak, a kamera, a Parandation üzemelt, szép napot,